Ahoj, já jsem David z kanálu e Runner. Zdravím vás z Ramzové, kde za chvilinku startuje závod jesenický maraton, závod na 42 km přes hlavní hřeben hrubého jeseníku. Je to moc pěkný závod, myslím si, že si to se mnou užijete, je to nádherná pěkný výběhy. Jediné, co je tam trošku horší, že je to plný turistů, takže celou cestu se budu muset vyhýbat turistům. Ale jinak to stojí za to, takže poj pojďte se mnou na start. Tak už jsme u širáku. prvních 5,5 a mi trvalo skoro hodinu a nastoupil jsem 620 metrů. Co je tady? Jo, dobrý den. Nechcete nikdo doplnit flašky. 15. kilometr a dneska to zvládám nějak hůř než obvykle. Všechno mě bolí, nemůžu se rozběhnout. Teď mám tempo už 730 na kilometr, což už je trošku lepší než těch původních 10, ale furt to hodně bolí. Tak nevím, co z toho dneska bude. Tohle je jedinej kousek trati, který nevede po značených turistických cestách. Ale jsou tady v Fáborky, takže se neztratíte. Tak jsme za půlkou, hrozně rád bych vám tvrdil, že jsem v pohodě a všechno je tak, jak má, ale opak je pravdou, běží se mi strašně. Nevím, co se to se mnou dneska děje, ale dneska je to spíš boj o přežití, než závod. 30 km za necelých 4 hodiny, výsledný čas bude hodně přes pět. No, Co myslíte, zlepšilo se to? Nezlepšilo. Teďka na chvilku, jak se běželo po silnici dolů, tak jsem měl pocit, že mi to běží, ale jak se začlo stoupat tady zpátky na Petrovi kameny, tak už zase lapám po dechu. Teda řekl vám, běžet stovku je možná jednodušší než tohle. Tyhle krátké běhy jsou strašlivě rychlí. Člověk si vůbec neodpočine. Při stovce se dá sednout na pivo, odpočívat, pokesat s kamarádama a tohle je fakt drsný. Ahoj. Necelý kilometr do cíle, hurá, tak nakonec to bude nějakých 5,22 jsem o studio, já vím. Ale dalo mi to pořádně zabrat, takže teďka si dám pár týdnů oraz, protože za 4, tuším, za 4 týdny mám Krakonošovou stavku stovku a musím se dát dokupy do té doby. Díky za sledování, dejte mi like, jestli se vám líbilo tohle video a nezapomeňte odebírat můj kanál a nejbližší video asi bude z Krakonošovy stovky. Takže mějte se a zatím, ciao.